Чотирирічної Катрусі підозрена хвороба лайма, розповідає мама дівчинки Ірина Андрієва. За її словами, за кілька днів до цього вона знайшла у доньки кліща за вухом. Ми далеко знаходились від міста, якби вблизі не було ніде лікаря, тому самотужки ми його вийняли. Вроді би все обеззаражили, все добре. Але на третій день у нас з'явилося почервоніння, і нам нам звернутися до лікаря. Сезон кліщів з березня по листопад, розповідає лікарка-інфекціоністка Хмельницької міської дитячої лікарні Валентина Ловшина. Весняний пік припадає на травень. Щодня на прийом приводять до 10 дітей, які постраждали від укусів кліщів. Це, які приходять через травмпункт, або самі витягують, і вони теж через деякий час вони приходять до мене, щоб порадитися, що ж їм робити, щоб не було ускладнень. Аналіз крові тут не допоможе. Тут йде обстеження на, до антитіл, антитіла до борелій. Імуноглобуліни М з'являються на 3-4 неділі. Це гострий період йде, а так ми повинні спостерігати». Інкубаційний період хвороби Лайма – від 1 до 60 днів, розповідає Валентина Ловшина. За її словами, поки в організмі не з'явились антитіла, точний діагноз може поставити лише лікар. Якщо вдруг на місці укуса з'явилися маленький кружочок такий, еритема, це покраснення, і вона росте в об'ємах, то це шкірна форма хвороби лайма. Чим скоріше почати лікування, тим кращий буде результат і не доведемо до ускладнень. Буває, що вони впливають і на зір, і на сердечко, і на нервову систему, і, і, і на м'язи. Щодня до тримпункту Хмельницької міської дитячої лікарні звертаються до семи дітей, щоб витягнути кліщів, каже завідувач приймально-сортувальним відділом закладу Віталій Одерчук. Витягнутих кліщів намагаються залишати живими. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій, яка обстежує в подальшому ці кліщі, вимагає, щоб вони тільки, ну, тобто підлягають обстеженню тільки живі кліщі. Обстеження кліщів в деяких країнах воно рекомендовано, в деяких ні. Воно, чому таке делікатне питання? Тому що воно не завжди інформативне. Той факт, що ми лабораторно не знайшли збудника в кліща, не дає 100% гарантію, що він не був інфікований. Якщо немає можливості витягнути кліща у трампунті, можна зробити це самотужки, каже Віталій Одарчук. Найкраще допомагає в цьому випадку видалення за допомогою нитки, петлі і викручування. Є в загальнодоступних джерелах багато навчального відео, як це робити. Гаряча там, чи холодна олія, шприци, якісь інші присоски, пінцети – це абсолютно не працює. За останні роки кількість інфікованих кліщів зростає. І якщо раніше це було відсотків 10, то зараз може сягати 40 і навіть 50. За місяць до тримпункту Хмельницької міської лікарні звернулося 100 чоловік, щоб витягнути кліщів, каже завідувач тримпунктовим закладу Руслан Колєсніков. Це майже стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року. В середньому взяти від двох до чотирьох чоловік, в середньому три чоловіка в день. В минулу в неділю то звернулося, як, як вважається, пік, щоб більше відвідування було, то до семи чоловік було. Наталя Сідова, Юрий Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.